Бажаю здоров'я, шановні українці. Перш за все, дякую нашим бійцям повітряних сил, нашим зенітникам, розвідникам і усім іншим, хто захищає, хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначили всі повітряні командування. Центр. Південь, Схід та Захід. А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме в небі центральних районів країни і поблизу Києва. Я дякую вам, воїни. Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх ізділій досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні цивільні. І це, в основному, енергетика і об'єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова «терор» для більшості людей світу буде асоціюватись передусім з ось такими божевільними діями Росії. В Кривому увесь день тривав розбір завалів житлового будинку, в який влучила одна з російських ракет. В переліку загиблих на цей час троє мої співчуття Всім рідним. Ще більше десяти людей поранені, в тому числі діти. Усім надається допомога. Аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні, в більшості міст і регіонів. В Києві та 14 областях також, як внаслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання. Наші енергетики і ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати і роблять це можливо, щоб відновити генерацію і постачання. На це потрібен час. Але це буде. Прошу усіх наших людей зараз проявити терпіння. І дякую кожному і кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя. Прошу і представників обласної та місцевої влади бути активніше в створенні додаткового запасу енергоміцності. Будь ласка, активніше співпрацюйте з бізнесом, щоб більше компаній долучилися до мапи пунктів незглавності. І прошу кожного зараз, звичайно, за можливості подбати про тих, кому найскладніше. Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців з районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте. На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил в всій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам, нам... Вистачить цілеспрямованості і віри у себе, щоб і після цих ударів повертати своє. І ще одне. Євросоюз затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії за війну, дев'ятий. Але Очевидно, не останнє. Бо очевидно, що тиск потрібно підвищувати. Я дякую всім тим лідерам і країнам, які боролися за міцніший пакет. Але будемо працювати з Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, з громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни і не давала Росії неправильних сигналів. Сигналів, що нібито хтось готовий послаблювати я дякую усім, хто зберігає принциповість. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Слава усім нашим воїнам, які героїчно відбивають усі намагання російських найманців закріпитися в бахмуті. 17-та, окрема танкова бригада, 46-та, окрема аеромобільна бригада. Слава вам, хлопці! Слава усім, хто воює за Україну! Повітряні сили, ще раз дякую! І останнє буду повторювати це постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ПВО. Це порятунок життів людей. Слава Україні!